تھا نا کسی شاعر نے کہ مدت ہو گئی میری ماں رات کو سوئی نہیں تابش ایک بار جو میں نے کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے پھر ماں نہیں کبھی سوئی ایک بار جب بچہ جو بات کہہ دینا وہ ماں باپ کے دل پہ نقش ہو جاتی ہے پھر ماں باپ اس بات سے پھرتے نہیں ہیں یار اتنا پیار اتنا محبت اور بدلے میں ہمارے رویے کیا ان کے ساتھ تلخی ان سے دوری ان کا خیال نہ کرنا ان کی خدمت نہ کرنا حضرت یہ ماں باپ زندگی میں ایک بار آتے ہیں یہ بار بار نہیں آتے کبھی ہمارے ماں باپ نے بچپن میں ہمارے اوپر سختی غلط وجہ سے نہیں کی انہوں نے ہمیشہ ہمارا بھلا چاہا اور ہمارے جیسا بندہ دو تین لفظ بڑھ کے آ جائے کالج یونیورسٹی جہاں پر ہمارے باپ نے رات دن ایک کر کے کما کما کے ہمیں اس مقام تک پہنچایا ہم کچھ پڑھ کے آ جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابا آپ کو پتہ نہیں ہے کسی بات کا آپ نہیں جانتے کہ معاشرہ کیا ہے جدید دور آگے ہے ٹیکنیکل دور ہے آپ کو نہیں پتہ حضرت جی اگر آج ہمیں پتہ ہوتا نا کہ ماں باپ کی قدر کیا ہے تو آج ہمارے معاشرے میں اولڈ ہاؤس نہ بنے ہوتے آج ہمارے معاشرے میں والدین کو اولڈ ہاؤس میں نہ جمع کرایا جاتا آج ہمارے ماں باپ ہمارے پاس ہوتے اگر کبھی اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھے ہو محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ کبھی ان کے پیر چومے کبھی ان کو یہ بولا ہے کہ ابا امی جان آج کھانا نہیں کھانا آج اکٹھے آ کے کھانا کھائیں تو تو مصروف ہے اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں میں کبھی تو نے ماں باپ کو ٹائم ہی نہیں دیا کبھی تو نے ماں باپ کو پوچھا ہی نہیں ہے ان کی شفقت تو آج بھی آوازیں دے رہی ہے آج بھی ہم اپنے ماں باپ کی نظروں میں بچے ہی ہیں لیکن ہمارے ماں باپ ہماری نظروں میں کچھ نہیں رہے ہم نے ان کو پوچھنا چھوڑ دیا ان کی خدمت کرنا چھوڑ دی ان کے ساتھ پیار اور محبت کرنا چھوڑ دیا حضرت جی موادین زندہ ہیں اور ہم اتنا بدبخت ہیں کہ ہم ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کر سکتے. ہم ان کے پیر ہی نہیں دباتے کبھی پوچھتے نہیں ہیں کہ اماں طبیعت کیسی ہے اور مرنے کے بعد حضرت جی جاگیردار بند ہے وڈیرا بند ہے مالدار بند ہے جائے گا جی منڈی سے ہی منڈی کا پھل خرید کے لے آ کے رکھ دے گا یہ جی میری ماں کا آج تیسرا ہے یہ میری ماں کا چالیسواں ہے یہ سالانہ ختم ہے اور بھائی جب ماں باپ زندہ تھے تو ایک نوالا نہیں پوچھتا تھا ان سے چیزیں چھپا چھپا کے اپنے بچوں کے پاس لے کے جایا آج تو لوگوں کو دکھانے کے لیے سارے کام کر جیتے جیتے رہے ماں باپ ایک ایک نوالے کو ترستے رہے مرنے کے بعد تو سو سو دو دو سو دیگے چڑھا رہے تھے یہ کس کام کے جب وہ زندہ تھے تو نے ان کی قدر نہیں کی ان کے سامنے بھونکتا رہا تو ان کی باتوں کو پسے پشت ڈالتا رہا مرنے کے بعد قبرستان جاتا تو الٹے پاؤں واپس آ رہا ہے اس قدر کا کیا فائدہ ہے اس ادب کا کیا فائدہ کہ جب وہ زندہ تھے تو روتے ہوئے یہاں سے گئے جب وہ زندہ تھے تج سے ناراض یہاں سے گئے یہ حدیث مبارک ہے رضا اللہ فردا الوالد رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور ماں کے قدم تلے جنت ہے تجربہ جی ہم کتنا بدباخ نام جنت کو حاصل کر سکتے ہیں نہ ہم رب کی رضا کو حاصل کر رہے ہیں دنیا میں مست ہے حضرت ماں باپ زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں یہ بار بار نہیں آئیں گے جن کے پاس ہیں ان کو چاہیے کہ ان کی قدر کریں ان کی خدمت کریں اور جنت کو اپنے نام کریں اور جن کے والدین حضرت جی چلے گئے نا ان کی دنیا جیتے جی بالکل ویران ہو گئی حضرت مجھ سے پوچھیں مجھ سے کہ میرے ساتھ کیا گزرتی حضرت میرے ماں باپ نے مجھے دین کے لیے وقف کیا تھا آج سے اٹھارہ سال پہلے اٹھارہ سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے تب سے لے کر آج تک میں نے کبھی بھی زیادہ عرصہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں گزارا دین کے لیے کبھی کہاں کبھی کہاں وقف ہو چکا اور مجھے پتا کہ میرے باپ نے مجھے کس طرح پڑھایا ہے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے آج میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں کہ آج کاش میرا باپ میرے سامنے ہوتا مجھے دیکھتا کہ آج میں کس مقام پہ بیٹھا ہوا ہوں ہر بچے کی خواہش ہوتی ہے اور ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کسی مقام پہ ہو حضرت آج اگر میں کسی مقام پہ پہنچا ہوں آج اگر لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں مجھے سلام کرتے ہیں میرے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے حضرت اس میں میرے ماں باپ کی ساری محنت ہے اگر وہ نہ چاہتے تو میں میں بھی کسی دکان پہ حضرت ہی مزدوری کر رہا ہوتا ہوٹل پہ برتن دھو ہو رہا ہوتا لیکن میرے ماں باپ نے میرے لیے اچھا سوچا انہوں نے مجھے ایسے مقام پر پہنچایا جہاں پر میری دنیا بھی سمری جہاں پر میری آخرت بھی سمری تو حضرت ماں باپ کے احسان کا سلا بندہ اس دنیا میں دے ہی نہیں سکتا تو جتنا وقت ہے اپنے والدین کی خدمت کریں ان کے پاس بیٹھیں چوبیس گھنٹوں میں سے ایک گھنٹہ ہر روز اپنے ماں باپ کے نام لکھ دیں کہ اس میں ہم نے صرف اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنا ہے اور ان کے ساتھ پیار محبت اور شفقت بھری باتیں کرنی ہیں ان کی خدمت کرنی ہے ان کے پیر دبانے ہیں اور ماں کے پیر کو چوم کر ہر روز سوئے نہ حضرت یقین جانے آپ کو کسی نیند کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ماں کی پیروں کی ٹھنڈک اتنا ہے کہ آپ کو ایسے لگے گا کہ آپ جنت کی چوکھٹ کو چوم کے سوئے لیں